تعال تعال متاهة الحياة دايما عايشين هنا فهمها عايشين هنا هي الحياة كده ان شاء الله خير ان شاء واحد وتكره التاني الاول الاول ضعف رصيدك زاد الضعف سلام ودايماً ابقي والاضعف <سؤال> مالوش مقوى كلامنا بقالنا بيه اكيد هيفتكرونا وده الحل عندنا ونغطى الاسلام في دمنا جنود الله من هنا هقولك ايه عندنا اللي مكفينا جنود لازم ناخد حقنا دايماً هنا بايدينا عامل حاجة ربنا ده مشاهد علينا وعارف انه بايدينا يتغير حالنا ويدينا ولو بعدنا شدنا على طريق يدلنا علشان عبادة خلقنا ما هو أصله الحياة دايماً عايشين هنا في في, في <تصفيق> من هنا لك عندنا اللي مكفينا همنا لازم ناخد حقنا دايماً هنا بدينا عمل حاجة رابينا داي المشاهد علينا وعارف انه بدينا يتغير حالنا ويهدينا ولو بعدنا شدنا على طر يقود علشان عبادة خلقنا ما هو اصله بيحبنا فيها ايه لو اتحدنا من عدن خدنا طرنا كل ساعتها هيحترمنا نبقى اقوى يفهموا منا اتشتم عدوانا هي دنيا ولا جنه اتحرمنا واتضربنا جبنا خنازوننا ميتين في قلوبنا موجودين تعالى هيا مغدنا لحد فين؟ واللي اصعب اللي منا دايما هم مغلطينا كل مانع ينزلونا احنا الاصل اعرفونا على حقيقتنا لو شافونا على كتافهم يشيلونا لازم الوحده يرحمونا فرض عليكم تسعدونا الاعداء بيساعدونا مش لازم نطلب المعونه اما اخواتنا نسيونا اوضاع غريبه ومجنونه عايشين بنموت الحقونا فيها ايه لو اتحدنا من قعدانا خدنا طرنا كله ساعتها هيحترمنا نبقى اقوى يخافوا منا اتشتمنا عدوها هي دنيا ولا جنه اتحرمنا واتضربنا جبنا اخرنا واتخانقنا عدا كمان خدوا مكاننا سلمانا واتقتلنا واللي اصعب اللي منا دايما هم مغلطينا كل ما علينا ينزلونا احنا الاصل عرفونا على حقيقتنا لو شافونا على اكتافهم هيشيلونا التزم الوحده يرحمونا يا باب دايما مقفول خدت سنيني صابر دايما ويهددوني ما تدعموني يا اما في يوم تقتلوني كفايه ظلم يرحموني هجنوني الفضل يرجع يوم لمين لو كنت عارف مين انا اكيد هتبقى مننا لسه عايش انا هنا أنا كتير كلامنا الحمد لله اكيد هيفتكرونا مفيش في الاعطين نهائي من سنين فهم كبير انا البرنس اضطول انا الامير اخواتي كتير وانا الكبير بس مننا ميتين في عيوبنا موجودين ايام وقتنا انا فين؟ هيحصل لي لازم ما تقوليش ناس ما تهوشنيش ناس ما تشيل وشي على مش هتلاقي رد فعل كويس ضغطي يولد ليش سجارتي ليش سجارتي ليش سجارتي الحياة دايما عايشين هنا في سجارتي ليش أحزاننا خلاص لازم ننساها افرحنا كمان بنستناها علشان نتجمع بيها في الجنة في الأرض مكانها ولا في السما أوقات في الزحمة بننسى ونضرب لخمة في ناس علينا قطعه وتعليقاتهم رخمة ومتعرفش من مين احنا بالراحة علينا استوينا جبنا خيرنا وتهرينا <تصفيق> واللي منا بيجرحونا فكوا منا أو ساعدونا عاد أنا عنيها علينا من أما نروح بيحاربونا وإحنا كمان جاهزين بسلاحنا الحلم جميل خدنا دبحنا ربطنا حالنا وأه اللي جرالنا وسهم الموت يطولنا وجه خلاص وقت موتنا الأرض اترمينا واتحللنا وانتهينا سيبنا الدنيا روحنا تاني للي خلقنا عن اللي ربنا اداهولنا فين أولادنا فين أراضينا فين أموالنا مين ينفعنا غير أعمالنا كلامنا بقالنا بيه أكيد هيفتكرونا مفيش في الأرض اللي هيحمونا غير ربنا اللي خلقنا وأكيد يرحمنا لينا أسبابنا سلمنا خلاص جايين عالجنة الجنة جه عملنا إيه لإسلامنا ولما أعدائنا هانوا رسولنا خدوا أراضينا من أعدائنا جبنا خيرنا مفيش سلام ده كلامنا مفيش سلام أحلامنا ضعفوا صوتنا واستسلمنا من قبل ما نطلع اتحاربنا وقعنا وامنا وعشان امتنا اليوم كسبنا واللي يصيبنا ده نصيبنا العين تصيبنا اضواء من اما نروح تجيبنا انا مش بتكلم على الحكومه الشعب اللي جابونا دايما هنا بيحترمونا انما نروح مكان يحمونا اتربيت وسط الديابه الدنيا غابه وانا من سلاله الغلابه اسبق وبنجري مين يلحقنا طريق جنود داخرنا ولو هنموت علشان ديننا صدقني يكون احسن لنا في السماء الجنه مش هنا في مش هنسكت السمك جنه مش هنا يعني على الناس, الناس, الناس سلام, الناس سلام الناس الناس الناس الناس